تساعدنا على السياحة خارج البلدان في الصيف وأخواتي والوالدة يودون السفر إلى أوروبا ولكن ليس معهم محرم وهم يكونون مجموعة كبيرة مع باقي العائلة فهل يجوز أن يسافروا ولو كثر عددهم بقوله علما بأني لن أسافر معهم ففيدونا في ذلك لو تخدمت ليس المرأة السفر بدون محرم ولو تعدد وجود النساء فليس لهن السفر إلا بمحرم ولو كنا جماعة في النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إلا مع ذي محرم فلا يجوز للنساء السفر بدون محرم حتى ولو المكة، ولو للحج ولو للعمرة فكيف بالسفر إلى بلاد الكفرة السفر إلى بلاد الكفرة محرم لا يجوز لهن السفر إلى بلاد الكفرة بالمحرم ليس لهن السفر إلا بلاد الكفار لأن في ذلك خطرا عظيما ولا غير النساء ايضا كذلك لا يجوز الشباب ولا غير الشباب من الناس ان يسافروا الى بلاد الكفاره لان هذا فيه خطرا عظيما وشرا كثيرا فالواجب ترك ذلك وقد قرر اهل العلم واوضح ورحمه الله عليهم انه لا يجوز السفر الى بلاد الكفار الا لعله وحاجه فان يسافر للعلاج مع كونه ممن لا يخشى عليه خطر اما كونه شاف للنزهه او الاستياحه في بلاد كفره فلا يجوز ذلك الا لعالم معروف بالعلم والفضل يخشى على دينه ان يدعو الى الله ويعلم الى الله ويرشد الى الله هذا لا باس به من باب الدعوه الى الله اما سفر جهله من الشباب إلى بلاد كفره فهذا في خطر عظيم ولا يجوز واذا كان سفر النساء بدون محرم صار اشد في العلم لا سفر من ولا بلاد محرم الا بلاد كفره